Fake news edo gezurrezko albisteak irustur metodo bat da, idatzizko krentxea, irratia, telebista edo sari sozialen bide sakabanatua desinformazioa elburu duena. Gezurrak edatzeko, engainatzeko aukera pertsionalak manipulatzeko edo desprestigiatzeko sortzen dira. Albiste errealak bezala direnez bitarteko errealen eta kazetari profesionalen sinesmena harrizkoan jartzen dute. Beraz, sinesmenerako mehatxu kontsideratzen dira. Zenbait fake news mota daude, adibidez, Konexio Faltxua, titularrak ez dute guztiz laburbiltzen albistearen edukia. Testu inguru Faltxua, albistearen izlatiba nabarmentzen da, testu inguru konkretu batean ulertzeko. Eraladutako edukia, iturrietako informazio eta irudiek manipulatuko dira. Asmatutako edukia, guztiz faltxua den edukia zabalduko da. Azten urteetan, zenbait ekintza garatu dira bezurrezko albisten aurrean arretan handiago izateko. Aueka dibidez, IFLA erakundeak aurkeztutakoak dira informazioa iturri aztertu, fidagarri den edo ez balioztatzeko. Gehiago irakurri, titular digarri batek arreta lortzea du elguru, irakurrezazu albiste osoa. Idaztean ordeen aldatizu, interneten bila ezazue, fidagarri den ziurtatzeko. Begiratu ea albistea kanpo estekak dituen, informazioen hondik lortzen den ikusteko. Data aztertu, albiste zarrak argitaratzeak ez du derrigorrez gaur egun eraginik izan behar. Txantxa bat handa? Albiztea bitxia bada gezurrezko edo satirikoa izan daiteke. Norberaren iritzia kontsideratu. Albisteak irakurtzen dituenak modu batean edo bestean uler ditzake. Galdetua ditu bati.